السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازاي ناخد خصم جديد من موقع هاي بيبي كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنتصفح الموقع بعروضه الجميله والشيقه والممتازه جدا وبختار كل المنتجات اللي انا عايزها بالشكل الجميل ده تي ينصح طبعا ان احنا نختار نملا عربه التسوق ومنتجات اكتر من 200 ريال سعودي عشان اخد خدمه الشحن مجانيه خدمه الشحن ثمنها 50 ريال هنشوف ازاي ناخد خصم اضافي وليكن هختار الترنج الجميل ده في جميع المقاسات وجميع الالوان زي ما نحب باشكال حلوه باشكال ممتازه اقول له اضف الى العربه واتوجه لعربه التسوق عربة التسوق انا كنت حاطط فيها منتجات قبل كده ممكن نشيلها او نضيف عليها عشان نوريكم كوبون الخصم شغال ازاي فبيقول لي الثمن اللي انت هتدفعه هو مبلغ المنتجات 350 ريال سعودي تعالي نحط الكوبون اللي معانا واحفظوه بشكل كويس جدا الكوبون هو A A H 57 يعني 5 7 A A H 57 بقول له تطبيق بصوا كده الخصم حصلنا على خصم فعلي وحصري وقدامكم حالا بقيمة 35 ريال سعودي بالاضافه ان رسوم الشحن هي مجانيه ومفيش اي ضرائب اخرى هندفعها شكرا لكم ونلقاكم في عروض خصم ثانيه جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته